Idag har jag bakat chokladbollar, och det är inte vilka chokladbollar som helst, utan det är mina allra, allra, allra bästa chokladbollar. Jag lovar att ni kommer att gilla de här, de är krämiga, de är mjuka, smakrika och äh, de är så goda. Och nu ska jag visa er steg för steg hur jag bakar dessa juliga chokladbollar. Jag tror att de flesta kan relatera till att man har ett minne med chokladbollar. Jag minns när jag var liten och kom hem från skolan och mamma stod i köket och rullade sina chokladbollar. Hon gjorde nämligen världens godaste chokladbollar. Jag har försökt efterlikna dem, för tyvärr så hittar inte hon sitt gamla recept. Så gott jag kan, men det jag har tillsatt är flingsalt. För att om ni inte har provat flingsalt i er chokladbollsmet, gör det. Det är bara förhöjer smakerna, det blir en helt annan boll. En helt annan chokladboll. Det är liksom chokladboll 2.0. Ja ni måste prova. Jag säger bara det, prova. Och idag så ska vi såklart baka chokladbollar med flingsalt i. Och det är väldigt enkelt, det går väldigt fort och det blir så gott. Så nu sätter vi igång och bakar. Och då börjar jag med rumstempererat smör. 100 gram ner i skålen. Tillsammans med en halv deciliter kaffe. Kokt kaffe. Och jag gör ganska starkt för att jag gillar verkligen kaffesmaken. Men om man inte gillar den så kan man ersätta kaffe mot vatten. 4 dl havregryn. En halv okay. deciliter kakao. En tesked vaniljsocker. Vaniljsocker tycker jag är viktigt för runda rundar liksom av den här kakaosmaken. Supergott. En deciliter strösocker. Och så en nypa flingsalt. Jag tar ganska mycket, för jag tycker att det är så gott. Men det kan ni såklart bestämma själva. Skippa det helt om ni vill, men prova gärna. Sådär, och nu ska jag vispa ihop allt det här med elvisp för att få en riktigt krämig och smarrig smet. För När man vispar med elvisp så slår det liksom sönder havregrynet och så blir de så här små och det blir bara helt ljuvligt. Så det rekommenderar jag verkligen. och Då använder jag två vispar. Man får ta det lite lugnt i början för att annars så skvätter det upp haver och i hela köket. Sådär, det är bara att vispa på tills ni har en krämig och härlig smet. Och det har jag nu. Så att nu ska jag rulla dem här till bollar innan jag rullar dem i pärlsocker. Titta så juligt det ser ut. Nu har jag gjort upp mina tre stationer här. Ett är smeten, två är pärlsocker i, en, i ett glas. Och nummer tre är ju då ett fat att lägga chokladbollarna på. Så tre små stationer här och nu ska jag bara rulla smeten. Om man gör ju såklart så stora chokladbollar som man vill. Jag tror att det här blir lagom. Så Sen lägger jag den här i pärlsockret. Och så tar jag upp det här glaset då och så rullar jag chokladbollen i glaset så har jag en chokladboll här, så himla smidigt. Och så ner på fatet där. Det går fort. Och det här tipset med att lägga pärlsaker i glas, som man bara kan snurra runt den. Det är så himla bra. Det är så smart. Tack till den som har kommit på det. Vem det nu än är. Sådär. Glaset blir ju såklart kladdigt men det går ju faktiskt att diska. Jag tycker att det är så kul att baka chokladbollar. Jag vet inte varför, men jag gillar att göra det. Bara, jag smetar den, gör man liksom på en minut. Och sen är det bara stå och rulla, och så rullar den med pärlsocker. Och... Man kommer liksom in i sin bakbubbla, och det gillar jag. Nu är det sista chokladbollen. Så, nu har jag rullat alla chokladbollar. Jag har rullat dem i pallsocker och nu ska jag tvätta händerna. Sen ska jag prova Jag längtar verkligen tills jag har satt händerna i de här. För de både doftar och ser fantastiskt goda ut. Okej, okay, nu är jag redo. Jag är så redo. Så här jag redo jag har jag aldrig varit att äta en chokladboll. Och nu är de ganska mjuka för att smöret hade stått framme så länge. Och sen så har jag hållit på med det här och så är det varmt. Ja. Men de är ju goda tycker jag när de är mjuka. Vissa äter dem till och med frysta. Kanske jag ska prova, det kanske också är gott. Men nu ska jag äta min mjuka chokladboll. Här är ju. Här är så gott, det borde vara förbjudet så gott där. Oh, de här chokladbollarna, de är verkligen totalt beroende från kallande. Och bara så att ni vet, en liten varning här. Jag tar inte något ansvar för eventuella beroenden som kommer utvecklas hos er nu när ni ska prova mina chokladbollar. Att om ni vill prova dem så finns länken till receptet i beskrivningen här under videon. Hoppas att ni gillar videon och glöm inte att prenumerera för att då missar ni inte nästa video som är det här. Nu är kakorna färdiggräddade och de har fått svalna lite grann. Och de blev helt perfekta. Alltså helt perfekta. Ja, ni såg ju själva. En ljuvlig video det också. Precis som den här med mina chokladbollar. Tack för att ni har kollat idag. Ha det så jättebra så ses vi snart igen. Hej då!